Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Představuji vám pana Tomáše Zdechovského, poslance v Evropském parlamentu za KDU ČSL. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi představit pana profesora a přednostu plicní kliniky Miloše. Peška, který kandiduje za KDU ČSL a pojďte nás společně podpořit tady nejenom za Plzeňsku, ale za celou Českou republiku do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019.